کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور میں نے یہی تھا جس طرح ملتان کے جلسے میں دیکھے گا خان صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹین ملتان کا جو جلسہ ہے یہ حلقہ سب سے زیادہ لوگوں کا مرکز بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے جیا مشہور موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس کس جوش کے ساتھ وہ اس جلسے میں جی بھائی بتائیے گا کہ کس جوش کے ساتھ آپ اس حلقے میں آئے ہیں کیونکہ یہ حلقہ ملک سلمان نعیم اور زین قریشی صاحب کا ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس الیکشن کو میں انشاءاللہ پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اس وقت اس وقت سچویشن اور تھی اس وقت سچویشن یہ تھی کہ سلمان نئیم نے سلمان ملک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس حلقے میں سب سے زیادہ کام کیے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ ان کے کاموں کو سراہتے ہیں میرے حساب سے شاہمود صاحب نے سب سے زیادہ کام کیے ہیں یہ اپنا तख्ती अभी भी, भी बीसी चौक के ऊपर बिहारी चौक तक और डबल फाटक तक जो रोड बनाया ना सारी शाह की लगी हुई है उसके अलावा हमारी जितनी भी अपना उसका डेवलपमेंट का काम हुआ ना हमारी गलियों के अंदर मेन रोड बने हैं टपट टाइलें लगी हैं वो शाह ने लगवाया तो कुछ भी नहीं किया उसको वो तो क्लेम कर रहा है कि मुझे साढ़े साल कोई काम ही नहीं करने दिया गया मैं वो बेचारा वो कह रहे हैं कि मुझे केसेस भाई आप गलती थे तो केसेज हुए हैं आपके ऊपर ऐसे तो केसेज नहीं हो जाते या तो आप कहें कि ठीक नहीं है आपकी फैसले ठीक नहीं हो रहे आज भी एक फैसला आया है उस سپیکر کی رولنگ کے خلاف نو لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے تو آپ اس فیصلے کو بھی دیکھ مد نظر رکھیں اور سترہ تاریخ کو جو الیکشن ہے اسے بھی مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا دیکھتے ہیں اس حلقے میں میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ شاء سے آٹھ ہزار ووٹوں کا فرق ہوگا زین قریشی چھ سے آٹھ ہزار ووٹوں سے انشاءاللہ لیڈ سے جیتیں گے یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں آپ کو اسے زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ ملک مل مل مل سلمان نایم جو کہہ رہا ہے کہ میں نے پچھلی مرتبہ شاہ محمود قریشی کو چھے ہزار کی لیڈ سے ہرایا اس مرتبہ وہ لیڈ ڈبل ڈبل لیڈ ہو جائے گی چھ ہزار کی لیڈ نہیں تھی ہم لوگ چار بجے تک جو ہے نا اپنا کچہری کے باہر کھڑے رہے تھے اس وقت بھی لیڈ جو ہے نا وہ چونتیس کی چونتیس سو کی لیڈ تھی اور وہ اٹھارہ کی لیڈ ہم چھوڑ کر ہیں, کے. کے کی ہمیں سب کچھ یہ بھی اپنا ہاتھ لے ان کے ان شاء اللہ ان شاء اللہ میں اللہ کام سے کہہ رہا ہوں آدو آدو کا فرق ہوگا سلمان صاحب آپ بول جائیں گے دوبارہ کبھی سیاست میں نظر آئے گا جبات ہے جو سارے جو اس ملک کو میں شاہ محمود قریشی صاحب کے جو بیٹے ہیں زین قریشی کیسی پوزیشن ہے ان کے اپنے حلقے میں انشاءاللہ ون سائڈ میچ ہوگا ہم سیٹ جیتے ہوئے صرف اعلان باقی ہے جو کہ سترہ تاریخ کو میں ہم سامنے تقریر کر رہے ہیں میرے کیمرا مین اگر آپ کو دکھا سکتے ہیں تو یہ خان صاحب کے جو خان صاحب کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں ملتان جس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں خان صاحب خان خان صاحب صاحب آپ کے لیے جان بھی قربان ہے جہاں جہاں آپ بلائیں گے ہم حاضر ہیں اور خان صاحب جیسا بندہ نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کبھی مرگا یہ شریف کوئی نہیں دنیا میں نادان لوگ اشتہار دیکھ کے پچاس ارب روپے کے شباز شریف نے آپ کے پیسے سے اشتہار چلائے اور اس کے بعد وہ نادان بھی سمجھنے لگا کہ کوئی بہت بڑا آکر بند آدمی تھا وہ اور بات ہے کہ تین مہینے میں اللہ حق ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ساری خان صاحب کا ایک اور جال ہمیں جو ملا پر ملتان کے جلسے میں, انہوں نے کہا کہ میں خان صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جی خان صاحب کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اسلام آباد عمران خان کے لیے میں بیٹھتا تھا وہ عمر خان کا مقابلہ کرنے دور پڑا اس کا کام نہیں ہے کہ گھر بیٹھے اور, پہنے اور گھر بیٹھ جائے بس میں اور میں عظیم بھائی ہیں ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو پچھتر ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ ایسا میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن محنت کریں گے پسینہ کرائیں گے اپنے قوم پہ کھڑے ہوتے اچھا آپ یہ ذرا سن ہے 75 سال سے آپ ہماری مدد کرتے رہے ہیں ہم بھی بھانگتے رہے ہیں تو میرے پاکستانیوں ہو اور پہلے تم فیصلہ کرو کہ کیا اس لیے یہ ملک آزاد ہوا تھا اس لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی کہ آج ہم ان چوروں کے قیادت کے نیچے دنیا میں زلی لو اس لیے نہیں بنا تھا چھوٹا سا بچہ ملتان کے جلسے میں دیکھے خان صاحب کو کیا کہ خان صاحب کو